ברוכים הבאים להצגת מומנט הסיבוב. אם ראיתם את הסרטון שעוסק במרכז המסה, וכדאי שתראו אותו, אז הייתה לכם הצצה מסוימת על מומנט הסיבוב. עכשיו אנחנו נעסוק בזה בצורה יותר מפורטת. למדנו בסרטון על מרכז המסה, שאם יש לנו סרגל, נצייר אותו, יש לנו סרגל, וזה מרכז המסה שלו. אם נפעיל כוח על מרכז המסה, הסרגל כולו, יאיץ בכיוון הכוח. אם נפעיל את הכוח על מרכז המסה כאן, הסרגל כולו יאיץ בכיוון הזה. ניתן לחשב את התאוצה בעזרת גודל הכוח המופעל, חלקי המסה של הסרגל. באותו סרטון על מרכז המסה אני רמזתי גם הכוח, נניח כאן, לא במרכז המסה. במקרה הזה, בתחנת חלל, ויש תובע סביף מרכזה massa. זה גם נחון. אם בינכם מיתחצים למרכזה massa, אנחנו מיתחצים לנקודת כבויה כל شيء. בואו נגיד שיש לנו סרגל אחר. הוא יותר נמוך מהקודם, אבל זה לא משנה. בינכם לדיוק למרכזה massa שלו, בואו נגיד שkubeויה בנקודה הזאת كان. אני יודע שkubeויה كان. זה קיר Eh, לגב השאונ בנקודה אצות. אם אנחנו נוטים לסובב אותו, הוא יהיה מסובב תמיד צוו ונקודה אצות. נחון, אני אקווה עוד דבר. אם אתה מafil קוח על נקודה אצות, אתה תחנן שאותו שובר את המסמר, התופס אותו eh, לגב השאונ. אבל לא אתה מצריך לסובב את המחוג או מה שלו היה. אבל אם אתה מafil קוח קאן, אתה מסובב את המחוג, מסובב לנקודה תציר. הקוח הזה מופעל במרחק מסויים מינקודה תציר, או לקרוא לזה תציר הסיבוב eh, או מרכז המסה. זה נקרא מומנט הסיבוב. מסמנים מומנט סיבוב בעזרת האות היוונית tau. זה מין T מסובב כזה. מגדירים מומנט סיבוב בתור כוח כפול מרחק. אז על איזה כוח ועל איזה מרחק אנחנו מדברים? מדבר על הכוח המעונך לגוף. אפשר להגיד מעונך לבקטור המרחק. אם זה וקטור המרחק, נצייר את השנייה בצבע אחר. אם זה וקטור מרחק, רחיב הכוח ל- לבקטור המרחק, וזה מומנט סיבוב. מהן היחידות שלו? יחידת הכוח היא ניוטון, ויחידת המרחק היא מטר. אז ניוטון, מטר. רגע אחד, ניוטון כפול מטר, כוח כפול מרחק, זה נראה עבודה. חשוב מאוד להבין שזאת לא עבודה, ובגלל זה אני לא קורא ליחידה ג'אוול. מה קורה כשעושים עבודה? אנחנו מזיזים גוף. אם נתון לגוף הזה ואני מפעיל עליו כוח, אני מפעיל את הכוח לאורך מרחק באותו, כוח, באותו כיוון של הכוח. כאן המרחק והכוח מקבילים אחד לשני. אפשר להגיד שבקטור המרחק ובקטור הכוח הם באותו כיוון. זאת הזזה כמובן. הגוף כולו נע, הוא אינו מסתובב. במקרה של מומנט סיבוב... אני אחליף צבעים. זה וקטור מרחק. זה המרחק מהציר או ציר הסיבוב או מרכז המסה שבייח הסלב אני מפעיל את הכוח. וקטור מרחק מאונח לכוח המופעל. על כן, תמומן, על כן מומן סיבוב ועבודה הם מושגים שונים לחלוטין, למרות שיש להם את אותן היחידות. זה עניין שקשור לסימון. למרחק הזה קורים זרוע הכוח. לא יודע מה מקור השם. אם למישהו מכם יש תשובה, אתם מוזמנים לשלוח במייל, לאקדמיית כאן, ולהגיד לנו מה המקור. אבל בשיעורי פיזיקה רבים קוראים למומנט הסיבוב רק מומנט. אנחנו נקרא לזה מומנט סיבוב. זה יותר נחמד כי זה קשור למושגים כמו מומנט ביחידיות של כוח סוס במכונית. לאחר שעסקנו קצת בהקשרים השונים, בואו קצת מתמטיקה. אז יאללה, בואו נגיד שיש לי סרגל, ובואו נגיד שזאת كان. כאן... Uh, זאת נקודת הסיבוב שלו, כאן. הוא הסתובב סביב אותה נקודה. הנקודה הזו קשורה לקיר בזרת מסמר נניח. אז בואו נגיד שאני מפעיל כוח, זה זרוע כוח. בואו נגיד שהמרחק הזה, אני אחליף צבע, הנה. בואו נגיד שהמרחק הזה הוא עשרה ואני מפעיל כוח של חמישה ניוטון, במעונח לבקטור המרחק, או למימד של זרוע כוח. אפשר לראות את זה כך או אחרת. קל לחשב את מומנט הסיבוב במקרה הזה. נכון? כבר יודעים איך את זה. מומנט הסיבוב שווה לכוח, חמישה ניוטון, כפול מרחק, עשר. אז זה חמישים ניוטון מטר. עוד לא עסקנו בסימן של uh, מומנט הסיבוב. האם הוא חיובי או שלילי? כדי לקבוצת בפיזיקה, הם משתמשים במוסכמה שרירותית וכללית שכדאי לדעת אותה. אם הגוף מסתובב בכיוון מחוגי השעון, המומנט שלילי. ננסח את זה אחרת. אם הגוף מסתובב כנגד כיוון מחוגי השעון, כמו בדוגמה הזאת, וניגוד לכיוון שבו מחוגי השעון נעים, מומנט הסיבוב הוא חיובי. אם הגוף מסתובב בכיוון השעון, מומנט הסיבוב הוא שלילי. אם כיוון השעון זה שלילי. אני לא אכנס לכל הנושא של מכפלה וקטורית וכל האלגברה הכרוכה בכך, כי זה קצת מעבר לתחום שלנו. נעשה זה בהמשך כשנעסוק בפיזיקה עם כלים מתמטיים כבדים. בסדר. יש לנו מומנט סיבוב של 50 ניוטון מטר, וזה כל מומנט הסיבוב הפועל על הגוף הזה. הוא הסתובב בכיוון הזה. אנחנו לא יודעים לחשב עדיין באיזו מהירות הוא הסתובב, אבל אנחנו יודעים שהוא יסתובב. זה מידע לא כל כך מועיל. מיכרין מני נגיד שהגוף לא مستופף ושיש עוד כוח שפועל כאן. בואו נגיד שהכוח הוא, אה, יותר טוב. בואו נגיד שהכוח פועל במרחק של חמישה מטרים משמאל לנקודת הסיבוב. י meant to say to you that the body is not stationary. I meant to say to you מה זה אומר? יש שני כוחות והגוף לא מסטוב. זה אומר שאמoment הסיבוב השקול על השרגל חייב להיות F S כי הקצה השנוי של הסיבוב אינו משטן. צריך לדיין. אני מפיל איזה שוק כוח كان? והגוף אינו מסטוב. ולכן אני יודע שאמoment הסיבוב השקול על הגוף هو F אז בוא נירא מה כוח המופעל كان? ממה מורכב מומנט הסיבוב השקול? מומנט הסיבוב שכבר חישבנו, בניגוד לכיוון מחוגי השעון, זה 5, אני אצייר בצבע הבאי יותר, 5 כפול 10, מה עוד יש לנו? סכום כל מומנטי הסיבוב ביחד צריך להיות שווה ל-0. מהו מומנט הסיבוב הזה? נקרא לה F, זה הכוח שלנו, ומה הכיוון של המומנט הזה? אם הוא נגד כיוון השעון, זה פועל עם כיוון השעון. הכוח הזה רוצה לסובב את הגוף ככה. אז זה יהיה מומנט סיבוב שלילי. נכתוב כאן מספר שלילי כפול F כפול זרוע הכוח כפול 5. כל זה צריך להיות שווה ל-0. מומנט הסיבוב השקול הוא 0, כי קצב השינוי של הסיבוב של הגוף אינו משתנה. או אם מההתחלה לא יסתובב, הוא עדיין לא יסתובב. יש לנו כאן 50 פחות 5F שווה ל-0, כלומר 50 שווה ל-5F, הכוח F שווה ל-10. אם נעבוד כל הדרך עם היחידות המתאימות, נקבל ש-F שווה ל-10 ניוטון. זה מעניין, הפעלתי כפול כוח במרחק חצי, וזה כזאת מחצית הכוח במרחק כפול. כל זה מתחיל להתקשר עם מה שדיברנו בקשר ליתרון מכני. ניתן להסתכל על זה בדרך אחרת. בואו נגיד ששני אנשים מפעילים את הכוחות האלה. האיש הזה מפעיל עשרה ניוטון, הוא יותר חזק, ופי פי שתיים יותר חזק מהאיש השני. אבל מכיוון שהאיש הזה נמצא במרחק פי שתיים מנקודת הסיבוב, הוא מאזן את הראשון. אפשר להגיד שלאיש הזה יש איזשהו יתרון מכני. יש לו יתרון מכני שווה ל-2. אם זה מבלבל אתכם, כדאי שתצפו בסרטונים שעוסקים ביתרון מכני. בצורה הזאת המושג מומנט סיבוב הוא מושג מועיל. מכיוון שאם קצב השינוי של גוף מסוים הוא לא משתנה, פירוש הדבר שמומנט הסיבוב ושקול אליו שווה לאפס, ואז ניתן למצוא את הכוחות הזמן הולך ועוזל, בסרטון הבא.